Κάνετε στο τέλος μιας παρουσίαση και ακούτε τις τέσσερις πιο μισητές λέξεις. Θέλω να το σκεφτώ. Oh! Δεν ξέρω αν σε έχει συμβεί, αλλά αυτή είναι η χειρότερη απάντηση. Στο σημερινό μάθημα θα μιλήσουμε για το τι ακριβώς να πείτε και να κάνετε όταν μετά από μια παρουσίαση, ο υποψήφιος σας σας πει «Θέλω να το σκεφτώ». Γεια σας, είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής, συγγραφέας του βιβλίου Ακαταμάχητο Δικτυακό Μάρκετινγκ, δημιουργός του greekcoach.gr και του προγράμματος επαγγελματίας του μέλλοντος στο futurepro.gr,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 Του έχετε κάνει μια παρουσίαση των προϊόντων ή των υπηρεσιών σα ή τη επιχειρηματική τη ευκαιρία και στο τέλο σα λέει Θέλω να το σκεφτώ ή Θέλω λίγο χρόνο να το σκεφτώ. Παλιότερα, όταν κάποιο μου έλεγε Θέλω να το σκεφτώ, νόμιζα ότι χρειάζεται 5-6 μήνε να το σκεφτεί. Οπότε και τον άφηνα. Δεν ήξερα πώ ακριβώ να το χειριστώ. Το Θέλω να το σκεφτώ δεν θεωρείται αντίρρηση αλλά αναβολή. Στην εκπαίδευση χειρισμού ερωτήσεων, αντιρρήσεων και αναβολών» την οποία μπορείτε να βρείτε στο greekcoach.gr-objections greek .gr εξηγώ τη φόρμουλα χειρισμού αντιρρήσεων και αναβολών και δίνω συγκεκριμένα παραδείγματα για το πώς μπορείτε να χειριστείτε τις πιο συχνές ερωτήσεις, αντιρρήσεων και αναβολές. Το θέλω να το σκεφτώ λοιπόν, είναι μία αναβολή. Όπου ο δηλαδή, αναβάλει τη διαδικασία τη απόφαση. Αναβάλει να πάρει μια απόφαση. Δεν είναι ότι μα ενδιαφέρει τόσο πολύ αν η απόφαση του θα είναι θετική ή αρνητική, αλλά ουσιαστικά εμεί τι θέλουμε. Θέλουμε να πάρει μια απόφαση και ο υποψήφιο την αναβάλει. Τώρα, υπάρχουν δύο λόγοι που κάποιο θα μα πει Θέλω να το σκεφτώ. Ο πρώτο είναι ότι όντω θέλει να το σκεφτεί. Για παράδειγμα, εγώ όταν μου έγινε η πρόταση να συνεργαστώ με την εταιρεία που συνεργάζομαι τώρα, το 2014. Είπα στον άνθρωπο που μου την έδειξε ότι θέλω λίγο χρόνο να το σκεφτώ. Και γιατί. Γιατί ήταν σημαντική απόφαση για μένα και ήθελα όντω να το σκεφτώ, και αφού το σκέφτηκα μετά από 3-4 μέρε, πήρα την απόφαση τελικά να ξεκινήσω. Ο άλλο λόγο είναι ότι είναι ουσιαστικά ένα έμεσο τρόπο να μα πει όχι. Δηλαδή, κάποιοι δεν ξέρουν να λένε όχι και λένε ξέρω εγώ άλλα πράγματα όπω θέλω να το σκεφτώ. Αν πραγματικά δεν ενδιαφέρονται, τότε χρησιμοποιώντα αυτή τη γλώσσα που θα σα δείξω, θα μπορέσετε να καταλάβετε αυτό και να ξεμπερδεύετε από νωρί. Θα μπορέσετε να καθορίσετε λοιπόν και να δείτε αν πραγματικά θέλουν να το σκεφτούν. Και τι περισσότερε φορέ όντω θέλουν να το σκεφτούν και δεν είναι έτοιμοι να πάρουν μια απόφαση εκείνη τη στιγμή. Ένα τρόπο για να το χειριστείτε αυτό φυσικά είναι χρησιμοποιώντα τη βασική φόρμουλα χειρισμού αντιρρήσεων που είχαμε συζητήσει και σε προηγούμενο μάθημα. Θα βρείτε το link κάπου εδώ, λογικά, όπου είναι τα βήματα αισθάνεσαι, ένιωθα, ανακάλυψα. Για παράδειγμα, λέει υποψήφιο, θέλω να το σκεφτώ. Η φόρμουλα αυτή λέει ότι καταλαβαίνω πώ αισθάνεσαι, και εγώ έτσι ένιωθα όταν το άκουσα για πρώτη φορά. Ήθελα να το σκεφτώ και να μην πάρω μια βεβαιασμένη απόφαση. Αυτό που ανακάλυψα όμω είναι ότι στον χρόνο που χρειάστηκα για να το σκεφτώ, έχασα μια πολύ συγκεκριμένη θέση στο δίκτυο, το οποίο σημαίνει κάποιε εκατοντάδε ευρώ κάθε χρόνο. Και μετά συνεχίζουμε με μια βασική ερώτηση καταλληλότητα. Δείτε το βίντεο και θα καταλάβετε ακριβώ πώ λειτουργεί αυτή η απλή φόρμουλα. Στο σημερινό μάθημα όμω θα σα δώσω την ακριβή φρασιολογία που χρησιμοποιώ όταν κάποιο μου λέει Θέλω να το σκεφτώ, την οποία μπορείτε να τη σημειώσετε λέξη προς λέξη και να τη χρησιμοποιήσετε με τους δικούς σας υποψηφίου. Αν βλέπετε αυτό το βίντεο στο YouTube ή στο Facebook ή στο Instagram, μπείτε στο blog μου, greekcoach.gr, κάθετος 072020 ή αν το βρείτε γραμμένο και απλά αντιγράψτε το και χρησιμοποιήστε το. Αφού ακούσετε λοιπόν τα δύο σενάρια, γράψτε μου στα σχόλια πώς χειρίζεστε εσείς συνήθως αυτή την αναβολή. Είχατε ένα συγκεκριμένο τρόπο και αποτελεσματικό τρόπο για να απαντάτε στην αναβολή «θέλω να το σκεφτώ» ή όχι. Αφήστε λοιπόν ένα σχόλιο και βοηθήστε και άλλου με τη δική σα απάντηση. Τώρα, θα σα δώσω λοιπόν δύο τρόπου που μπορείτε να το απαντήσετε αυτό. Ο πρώτο τρόπο είναι κάτι που έμαθα από έναν πολύ επιτυχημένο επαγγελματία του δικτυακού marketing, το Matt Morris, και πάει κάπω έτσι. Λέει λοιπόν ο υποψήφιο, θέλω να το σκεφτώ. Οκ, okay, το καταλαβαίνω αυτό, αλλά πε μου, θέλει όντω να το σκεφτεί ή να είναι σε γενικό τρόπο να μου πει ότι δεν ενδιαφέρει, γιατί δεν έχω κανένα πρόβλημα όπως και να έχει. Όχι, όχι, απλά πάντα το σκέφτομαι, δεν μπαίνω γρήγορε αποφάσει, ποτέ. Ωραία. Πεσ μου, θέλει να το κάνει. Ναι, θέλω. Είσαι σίγουρος, το βλέπει σοβαρά. Θέλει όντω να το κάνει, Γιατί για μένα δεν έχει σημασία ό,τι και αν κάνει. Ναι, ναι, θέλω να το κάνω. Ωραία, κοίτα. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι όντω θέλει να το κάνει, μακροπρόθεσμα θα ήθελε να κερδίσει λίγα χρήματα ή πολλά χρήματα. Και λέει υποψήφιο, πολλά χρήματα. Ωραία. Μου επιτρέπεις να μοιραστώ μαζί σου μερικέ ιδέε συμβουλευτικά πάντα. Αν θέλει να το σκεφτεί, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά ένα κανόνα που έχουμε σε αυτή τη δουλειά είναι ο εξή, ότι οι άνθρωποι μα. Θα κάνουν αυτό που κάνουμε εμεί. Η ταχύτητα τη ομάδα καθορίζεται από την ταχύτητα του ηγέτη. Οπότε, αν το είδε αυτό και αν το σκεφτεί για μία-δύο μέρε, μάταιψε τι είναι πιθανό να κάνουν και οι δικοί σου άνθρωποι. Θα θέλουν και αυτοί να το σκεφτούν μία-δύο μέρε. Αυτό που θα σου πρότεινα λοιπόν να κάνει συμβουλευτικά πάντα είναι ότι αν βλέπει μία ευκαιρία σε αυτό, ξεκίνα. Παρότι στο μυαλό σου μπορεί να λες ότι θέλω να το σκεφτώ λοιπά, σκέψω ότι οι άνθρωποι σου θα κάνουν αυτό που θα κάνει κι εσύ. Κι έτσι θα έχεις μια ιστορία, θα μπορείς δηλαδή να χρησιμοποιήσεις αυτήν την ιστορία από τώρα και για τα επόμενα 10-20 χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Οπότε θα δίνει τη δουλειά σε κάποιον και θα σου λέει «Θέλω να το σκεφτώ», θα μπορείς να λες τη δική σου ιστορία, ότι «Ξέρεις κάτι, καταλαβαίνω ακριβώς πώς αισθάνεσαι, γιατί κι εγώ έτσι ένιωθα, ήθελα να το σκεφτώ, αλλά συνειδητοποιήσω ότι θα πρέπει να κάνω κάτι για την κατάστασή μου». Και έτσι ξεκίνησα, κέρδισα τα χρήματα που έδωσα για να ξεκινήσω μέσα στι πρώτε μου 7 ημέρε. Τώρα έχω δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη και πετυχημένη επιχείρηση, κερδίζω πολύ καλά χρήματα κλπ. Και όλο αυτό επειδή πήρα την απόφαση να ξεκινήσω αμέσω. Ο δεύτερο τρόπο πάλι πάνω σε αυτή την ιδέα είναι ο εξή. Ωραία, μου επιτρέψει να μοιραστώ μαζί σου μερικέ ιδέε. Συμβουλευτικά πάντα. Και φυσικά, διότι σε εμένα νομίζω ότι κάνω λάθο, αλλά θα συμφωνούσε ότι το σημείο που είσαι σήμερα στη ζωή σου βασίζεται στι αποφάσει που πήρε ή που δεν πήρε πριν από 2-3 χρόνια. Και το πού θα βρίσκεσαι σε 2-3 χρόνια από σήμερα βασίζεται σε αποφάσει που, που δεν θα πάρει σήμερα. Θα συμφωνούσε μαζί μου ότι ισχύει αυτό, και θα πει ναι. Οπότε, τι θα έλεγε να πάρει μια απόφαση σήμερα για να είσαι σε μια κατάσταση μετά από 2-3 χρόνια, όπου δεν θα ανησυχεί πλέον για τα οικονομικά σου ή για το βάρο σου ή για την υγεία σου ή οτιδήποτε συζητήσαμε στην παρουσίαση. Αυτό λοιπόν είναι ο πρώτο τρόπο. Είναι ένα τρόπο που μπορείτε να χειριστείτε την αναβολή. Θέλω να το σκεφτώ. Ο δεύτερο τρόπο που χρησιμοποιώ συχνά ακολουθεί τη φόρμουλα χειρισμού αντιρρήσεων που θα βρείτε αναλυτικά στην εκπαίδευση που είχα κάνει και η οποία βρίσκεται στο GreekCoach.gr κάθετο objections. Εδώ η γλώσσα είναι λίγο διαφορετική, γι' αυτό θέλω να δείτε το βίντεο ξανά και ξανά, να μπορέσετε να γράψετε αυτή τη γλώσσα επικοινωνία, να την βρείτε και στο blog μου και να την απομνημονεύσετε και να εξασκηθείτε για να τη λέτε χωρί να χρειάζεται να το σκέφτεστε. Έτσι ώστε όταν έρθει η ώρα, όταν έρθει εκείνη η στιγμή, θα μπορούσε να κάνετε τη διαφορά και να βάλετε στο δίκτυό σα κάποιον. Που θα μπορούσε να χτίσει μια τεράστια ομάδα. Επίση σημαίνει ότι χρησιμοποιώντα αυτή τη γλώσσα επικοινωνία θα μπορέσετε να βάλετε στην ομάδα σα κάποιον που ο μέσο δικτυωτή δεν κατάφερε να το κάνει. Γιατί, Γιατί εσεί ξέρετε να χρησιμοποιείτε την κατάλληλη γλώσσα τη σωστή στιγμή. Γιατί πάντα έχει να κάνει με το να γνωρίζουμε τι να λέμε, πώ να το λέμε και ελπίζω με όλα αυτά που σα λέω σε αυτά τα μαθήματα να σα το περνάω και να το καταλαβαίνετε όντω ότι ισχύει αυτό. Α πούμε λοιπόν ότι κάποιο σα λέει θα ήθελα να το σκεφτώ. Ορίστε λοιπόν τι μπορείτε να πείτε. Το καταλαβαίνω αυτό και θα πρέπει να το σκεφτείτε. Είναι μια πολύ σημαντική απόφαση. Πόσο χρόνο νομίζει ότι χρειάζεσαι, Και εδώ ακούστε την απάντησή του. Χρειάζομαι μια εβδομάδα. Ωραία, να σε ρωτήσω κάτι. Πώ νιώθεις για το πρόγραμμα αυτή τη στιγμή, Και θα πει Νιώθω καλά. Αν νιώθεις το ίδιο καλά για το πρόγραμμα σε μια εβδομάδα, όπω νιώθει τώρα, θα ξεκινήσει, Και θα πει ναι". Και μετά πείτε Να προτείνω κάτι. Θα πει ναι" και μετά θέλω να κάνετε μία προώθηση σε ένα επόμενο βήμα. Η προώθηση στο επόμενο βήμα είναι μία ενέργεια που θέλετε να κάνουν που θα επιβεβαιώσει ότι όντω ενδιαφέρονται. Τους προωθείτε στο επόμενο βήμα. Μπορεί να είναι για παράδειγμα να παρακολουθήσουν μια ζωντανή παρουσίαση σε κάποιο meeting, σε κάποιο ξενοδοχείο ή κάτι τέτοιο. Ή μπορεί να είναι ότι θα κάνετε μια τριμερή επικοινωνία, μια βιντεοκλήση με τον ανάδοχο ή τον προπονητή σα. Ή μπορεί να είναι το να θέλετε να το συστήσετε σε κάποιου άλλου συνεργάτε. Η προώθηση στο επόμενο βήμα είναι μια ενέργεια στην οποία συμφωνεί. Πάμε λοιπόν από την αρχή. Α πούμε λοιπόν σας σα λέω υποψήφιο, θέλω να το σκεφτώ. Ορίστε λοιπόν τι λέτε. Συμφωνείτε μαζί του καταρχήν. Ξέρει κάτι γι' Το καταλαβαίνω αυτό και θα πρέπει να το σκεφτεί. Είναι μια σημαντική απόφαση. Πόσο χρόνο νομίζει ότι χρειάζεται για να το σκεφτεί. Και αυτό το λέμε με απαλλόνο στη φωνή μα είναι σαν να λέμε πάρε όσο χρόνο νομίζει ότι χρειάζεται, δεν υπάρχει καμία επίση, δηλαδή. Και μπορώ να σα πει 24 ώρε ή μέχρι τη Δευτέρα ή μια εβδομάδα ή ξέρω εγώ 30 ημέρε δεν έχει σημασία. Βέβαια συνήθω λένε λίγε μέρε. Μετά γυρίστε και πείτε, να σε ρωτήσω κάτι. Πώ νιώθει για το πρόγραμμα μέχρι εδώ, Αν πραγματικά ενδιαφέρον και θέλουν να το σκεφτούν, τότε θα νιώθουν πολύ καλά, αλλιώ δεν θα ήθελα να το σκεφτούν. Και επομένω γνωρίζετε ήδη την απάντηση σε αυτήν την ερώτηση. Οπότε λέτε: Ωραία, πώ νιώθει αυτό το πρόγραμμα ω εδώ, Και θα σα πει ξέρω εγώ, Γιώργο, Μου αρέσει, φαίνεται αρκετά καλό. Παρεμπτώντω, αν θέλετε να γίνετε πολύ καλοί σε αυτό, πείτε: Γιατί σου αρέσει, και κάτι θα να το αναπτύξουν. Αυτό του βάζει να το σκεφτούν ακόμα πιο θετικά. Αλλά συνεχίσει μετά λέγοντα: Αν νιώθει το ίδιο καλά για αυτό το πρόγραμμα, σε τόσε μέρε που σα είπε ότι θα ξεκινήσετε, θα το ξεκινήσει. Και αν όντω ενδιαφέρονται, θα πούν ναι. Έτσι λοιπόν έχετε προετοιμάσει το έδαφο για να κάνετε την προώθηση σε ένα επόμενο βήμα. Να προτείνω κάτι. Έχω ετοιμάσει με κάποιου συνεργάτε μου μία σύντομη συνάντηση την Δετάρτη το απόγευμα στο ξενοδοχείο President που βλέπετε εδώ πέρα. Και θα ήθελα με την άδειά σου να σου το συστήσω. Νομίζω ότι θα μπορέσει να κάνει κάποιε περισσότερε ερωτήσει σε αυτού και να πάρει περισσότερε πληροφορίε. Θεάσουν διαθέσιμο για τη το απόγευμα. Αν που ναι, σημαίνει ότι όντω Ή μπορείτε να πείτε. Τι κάνει την Τετάρτη απόγευμα. Έχουμε μία σύντομη συνάντηση με κάποιου συνεργάτε μου και θα έχουμε και κάποιου καλεσμένου. Θα ήθελε να έρθει σαν καλεσμένο μου και να δει μία επιχειρηματική ενημέρωση. Αν πούνε ναι, σημαίνει ότι ενδιαφέρονται πραγματικά. Αν πούν όχι, θα σου τηλεφωνήσω εγώ. Ουσιαστικά αυτό που σα λένε είναι ότι δεν ενδιαφέρομαι πραγματικά και δεν θέλω να σε πληγώσω. Δεν έχω βέβαια τα κότσια να σου πω όχι, οπότε σου λέω θέλω να το σκεφτώ. Αν δεν δεχτούν το επόμενο βήμα προώθησης που θα του προτείνετε, τότε αυτό σημαίνει ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν ενδιαφέρονται πραγματικά και απλά δεν θέλω να σα πούν όχι. Σε επόμενο μάθημα θα μιλήσουμε για το τι μπορείτε να πείτε, αν κάποιο σα πει, θα σου τηλεφωνήσω εγώ ή θα σε ενημερώσω εγώ. Ελπίζω να βρήκατε χρήσιμο το σημερινό βίντεο, το σημερινό μάθημα. Αν το βρήκατε, κάντε ένα like, αφήστε ένα σχόλιο και επίση θα το εκτιμούσα ιδιαίτερα αν το μοιραζόσασταν με άτομα που πιστεύετε ότι θα του βοηθούσε. Κάντε πράξη σημερινή ιδέα, χρησιμοποιήστε μία από τι δύο αυτέ. Περιπτώσεις για το χειρισμό τη αναβολή θέλω να το σκεφτώ. Είμαι ο Θεοδωρή Αραμπατζή και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σα. Αν θέλει να μάθει πώ να γίνει ακαταμάχητο στην επικοινωνία και πώ να προσκαλείς αποτελεσματικά ανθρώπου σε μια εκδήλωση, στο να μάθουν περισσότερα για τα προϊόντα ή την επιχειρηματική σου ευκαιρία, τότε χρειάζεται να παρακολουθεί την πεντάωρη εκπαίδευση που έχω φτιάξει που ονομάζεται Ακαταμάχητη Πρόσκληση. Μπε στο GreekCoach.gr, invite, μάθε περισσότερα για το τι καλύπτω σε αυτή την εκπαίδευση και είμαι σίγουρος ότι θα την βρείς εξαιρετικά χρήσιμη. greekcoach.gr κάθετος invite.